دوستان عزیز نازنین، امیدوارم هرج دنیا هستید دلی شاد جهان تنی سالم داشته باشید. امروز میخوام در مورد کنفرانس امنیتی مونیخ که چند هفته پیش تمام شد، نکاتی رو صحبت بکنم. در زمان جنگ سرد، یک سری برنامه های خارج از سیستم دولتی، یعنی اون NGO ها برنامه هایی رو داشتن که تأثیرات بسیار عمیقی رو روی سیاست یا اقتصاد کشورهای غربی میگذاشت و واقعیت برنامه دولتی نبودن برنامه بودند که تینک ها و انسان های فعال در زمین های مختلف سمینارها و کنفرانس‌هایی رو برگزار میکردن و معمولا در سیاست کشورهای غربی تأثیر میگذاشتن دو تا از این کنفرانس ها بعد جنگ, جن... بعد جنگ سرد ادامه پیدا کرد. یکیشون کنفرانس اقتصادی داووس بود، اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس و یکیش هم کنفرانس امنیتی مونیخ. اجلاس داووس بیشتر حول محور اقتصاد هستش و کنفرانس امنیتی در امنیتی مونیخ بیشتر در مورد سیاست سیاست‌های امنیتی کشورهای مختلف هستش. معمولا تا قبل از جنگ سرد بیشتر این کنفرانس ها برنامه ریزی برای کشورهای غربی عضو جناح ناتو بود و بیشتر روی سیاست های اونا تأثیر می‌گذاشت گذاشت به برنامه ریزی های ای که می کردن. معمولا جز برنامه های دولتی می شد جز برنامه هایی که ناتو دنبال می‌کرد، مثلا در مسائل امنیتی حال دو تا کنفرانس بسیار مهم کنفرانس اقتصادی اجلاس داووس و کنفرانس مونیخ هستش که در حال حاضر هم ادامه داره کنفرانس امنیتی مونیخ معمولا از اشخاص و احزاب و سیاستمداران و دولت مردان کشورهای مختلف جهان تشکیل میشه و معمولا سیاست هایی رو که در سال آینده کشورهای غربی دنبال می کنند رو به صورت برنامه به صورت کنفرانس به صورت سمینارهای مختلف جلسات پرسش و پاسخ پیش می بره و سیاست هایی رو برنامه میکنه برای سال آینده کنفرانس امسال مونیخ، کنفرانس امنیتی مونیخ، سه محور اساسی بحث داشت. یکی از محور اساسی اصاسی همونطور که شما میتونید پیش بینی بکنید مسئله جنگ روسی و اوکراین بود و تأثیراتی رو که بر دنیا خواهد گذاشت، بل اخص بر سیاست امنیتی کشورهای عضو ناتو خواهد داشت. برنامه بعدی که بحث روش بود و جز محور اصلی مذاکرات کنفرانس مونیخ بود مسئله تایوان و احتمال درگیری نظامی آمریکا و چین بود و تأثیراتی که این مناقشه بر, بر فعالیت‌های امنیتی جهان خواهد داشت و مشکلات امنیتی که در جهان ایجاد خواهد کرده هستش محور سوم که من علاقه دارم در موردش صحبت بکنم محوری هست از سه محور اساسی که در اونجا بود مسئله اه... کردستان یعنی با وجود اینکه افراد مشخصی از اپوزیسیون ایرانی در این کنفرانس در حاشیه این کنفرانس در خود کنفرانس نه در هاشیه این کنفرانس به در سمینارهای حاشیه‌ای شرکت کردند و در ارتباطات و پیونت های دیپلوماتیکی که با افراد مختلفی داشتند، اینها جدا از محور اصلی مذاکرات اجلاس امنیتی مونیخ بود، کنفرانس امنیتی مونیخ. مسئله مهمی که در اونجا بود سه محور داشت، اوکراین، تایوان و کردستان. ایدهی که در این مراسم هستش و در مورد اون به اصطلاح بحث جدل شد و برنامهی ریزی شد این بود که مشروعیت دادن به حکومت اقلیم کردستان ایجاد سفارتخانهایی مختلف در اقلیم کردستان، کنسورگریهی مختلف و مشروعیت دادن به حکومت اقلیم کردستان شاهد این خواهیم بود به زودی که در کردستان به اسطلاح سفارتخانهایی مختلفی ایجاد خواهد شد و این سفارتخونهای مختلف سعی خواهند کرد که متقابلا نمایندگی سیاسی حکومت اقلیم کردستان را در کشورهای مختلف به همراه خواهد داشت و این یک قدم به سمت مشروعیت دادن به حکومت کردی خواهد بود این موضوع کسانی که برنامه منو دنبال میکنن میدونن که پیشبینی من در چند سال گذشته این بوده که سال 2023 سال بسیار سرنوشت سازی از لحاظ سیاست کردی خواهد بود و احتمال این که این بنیانهای اساسی حکومت کردی رو در این سال ببینیم و شاهد باشیم بسیار بالاست. به برنامه کنفرانس امنیتی مونیخ چون قسمتی اساسی از قسمت اساسی کنفرانس مسئله کردستان بود میشه پیش بینی کرد که به اصطلاح این مسئله کردستان بتونه در آینده بحث بسیار پیچیده و مهمی رو در سیاست بین المللی داشته باشه اتفاق دیگه هم هستش که در مورد اون برنامه خاصی خواهم گزارش در مورد انتخابات ترکیه ولی اینجا اشاره کوتاهی بهش بکنم و اون این که در انتخابات ترکیه جناح اپوزیسیون شش حزبی رو که اتحاد ملت رو تشکیل داده بودن کاندیداتوریس کمال قلیچ رو قبول کردن و ایشون با عنوان نماینده اپوزیسیون در انتخابات دو ماه آینده شرکت خواهد کرد بزرگترین مشکلی که آقای پریشتر رو داشت این بود که حمایت احزابی مثل ای پارتی یا حزب پارت خوب به اصطلاح ای پارتی و حمایت این گروه به اسطلاح تقریبا افراطی ناسنالیسم ترک رو با این کاندید داشتن یعنی همراهی کردن حزب ای پارتی با کاندیداتوری کمال قلیشتارولو یکی از معضلاتی بود که تا چند وقت پیش حتی به سمت انشقاق این اعتلاف پیش رفت ولی مشکل اساسی این بود که ایشون دو تا نقطه ضعف بسیار بزرگ داره یکی از نقطه ضعف اینه که کرد هست اهل درسیم در کردستان ترکیه هستش درسیم همان شهریه که بعد از انقلاب آتا تورک به اصطلاح در یک مواجهه خونین با حکومت مرکزی آنکارا به اصطلاح مشکلات بزرگی رو داشته کمال قُرشدار اولو اهل درسیم است و کمال قُرشدار اولو یک فردی هست که از دیدگاه مذهبی یک فرد علوی مذهب است و این علاوی مذهب بودن یکی از نقاط زرفی هستش که به اصطلاح این جریان ناسیانالیسم ترک سنی مذهب مخالفش بود که ایشون کاندید باشه حال بعد تمام مشکلات ایشون کاندید هست و اگر دقت بکنید ما سه قسمت از جغرافیای تقسیم شده کردستان رو یواش یواش به سمت مشروعیت دادن بهشون پیش خواهیم رفت و میماند مسئله ایران و اون اتحادی که بین احزاب اپوزیسیون در ایران پیش آمده مادامی که نتاند، نتواند با کردها هماهنگ باشد و کردها رو همراه خودش بکنه متاسفانه چیزی بهغیرش شکست نخواهد داشت حال منطقه خاورمیانه مشکلاتش حل نخواهد شد مگر اینکه مشق... مسئله کردستان حل بشه ولی یک چیز رو هیچ وقت در ذهنتون فراموش نکنید برای کشورهای خارج از جغرافیای منطقه اینکه چه کسی در اونجا رهبری رو به میگیره کدام قومیت مثلا در دولت هستش و کدام قومیت در دولت نیست اصلا فرق نمی کنید. برای اونا مهمین است که به تمام با این کسی که در قدرت هستش رو در حکومت هستش به تمام مراوضه کرد، به تمام تجارت کرد، به تمام قراردادهای های دیپلوماسی رو پیش گرفت. کورت نشون دادن که از اون درک اجتماعیشون از سیاست، فعالیت های تشکیلاتیشون در هر چهار قسمت تحت اشغال بسیار منسجم عمل میکنن. الان در ترکیه هدپ حزب کردی تنها حزبی هست که اعضای حزبش با دیسیپلین فراوان تا 98 درصدشون براساس تصمیمات حزبی عمل میکنن حتی کسانی که هوادار این حزب هستند یعنی اگر حزب هدپ کاندیدی رو به اصطلاح حمایت بکنه تقریبا 98 درصد اعضاش رأی میدن و برعکس اگر کاندیدی رو انتخاب نکنه و بر علیه حزبی موزیگیری بکنه 98 درصد اعضا پشت رهبری حزبشون قرار میگیرن و اینو در کردستان ایران در این انقلاب ژیان جی جیان آزادی یا زنجان آزادی هم دیدیم که مناطق نشین بسیار بسیار دموکراتیک و بسیار منسجم و به اصطلاح دارای بافت تشکیلاتی عمل کردن بر خلاف تمام اقوام دیگری که در ایران زندگی می به اصطلاح خواست حزبی فعالیت حزبی در مناطق کرد نشین بسیار فعال است حالا این رو در اراق هم میتونید مشاهده بکنید این رو در سوریه هم می مشاهده بکنید که گروه های کرد منسجیم ترین و به اسطلا همراه ترین تشکیلات هوادار و عضرون دارد امید اینکه روزی در ایران در ایران دموکراتیک دور هم جمع بشیم و بحث های فکری و سیاسی بکنیم نه اینکه در مورد حقوق اولیه اقوام صحبت بکنیم. فقط این رو یادآور باشم که اگر براتون امکان پذیر هست این برنامه ها رو لایک یا سابسکرایب بکنید و اجازه بدید که دیگران هم ببینند و نظراتشون رو بنویسند. شما هم اگر براتون امکان پذیر باشه در رست نظرات، نظرات خودتون رو بنویسید که من در فرصت چیزی ازشون یاد بگیرم و در اگر پاسخی لازم بود پاسخ بدم به امید دیدار شما در ایرانی سر بلند.